Vă salut dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube Wavy Pigeon Loft La mulțe România, la mulțe români Astăzi, 1 decembrie, sărbătorim Ziua Națională a României Și vreau să fac un videoclip Puțin mai special un videoclip în care să vă vorbesc Despre evoluția achizițiilor de acum un an și o să încep cu acest mascul de 2012 pe care îl aveți acum în prim plan este un mascul Kluipers Vereche un porumbel foarte frumos și un porumbel care are descendenți de valoare în spate acesta este masculul pe care știți că L-am achiziționat anul trecut și l-am achiziționat împreună cu, cu perechea lui cu perechea lui care a dat acei porumbei despre care vă vorbeam vă prezint și pe ea se cunosc ea este o femeie Brugeman, Brigman, tot de 2012 și acest cuplu dragii mei prieteni are în spate pui cu, cu rezultate excepționale, cu rezultate foarte bune Un uh, fiu din ei este AS maraton 2018 Pe care îl avem în crescătorie, îl deținem și, și pe el și o să vi-l uh, prezint pe imagini De asemenea o fică din ei pe care nu o deținem noi este la, la Năstăsescu Daniel, un bun prieten de al nostru de Danuțu. Deci o fică din acest cuplu în 2019. De asemenea este AS Maraton, locul 1 provincial și locul 25 național la maraton. După cum vedeți din rezultate, un cuplu care a dat în an diferiții Corumbei de valoare, pui de valoare 2018 O fică din ei as maraton. 2018 Un fiu Masculul pe care îl avem noi as maraton. 2019 o fică din ei De asemenea as maraton. Din această pereche Direct avem și noi Doi pui o să vi prezint și, și pe aceea, și în continuare să, să trecem să vă prezint fiul direct, direct din ei pe care îl deținem. Deci, lângă ei o să pun imediat și fiul direct din ei. Îl vedeți, acest mascul? Acest mascul pe care vi-l vi-l prezint acum este AS Maraton 2018 o să o să iau puțin la mână pe fiecare în parte să-i vedeți cum se prezintă și și cum arată fiecare măi o mă. dar haideți să continui cu cu achizițiile astea sunt achizițiile de anul trecut și după cum, după cum evoluează lucrurile până acum se să, să prezintă destul de bine. Din, stai, mă. din acest mascul din AS maraton 2018 avem 3 pui care au rămas în crescătoria noastră. Frumoși porumbei! Sper să, să vă placă și vouă ceea ce... Vedeți pe aceste imagini Tată și fiu, mamă și fiu Și porumbei care în pereche, albastrul și cu guta asta Au dat, au dat pui cu rezultate Foarte bune! Continui prezentarea acestor porumbei Și introduc lângă ei o fică direct din ei o vedeți și pe ea această albastră Deci ea a ieșit albastră ca, ca tatăl ei. Masculul a ieșit ca, ca mama, gut Și așa arată până acum, dragii mei, acești patru porumbei Pe care vi, vi, prezint, vi prezint astăzi Kluipers, Vereche Brugemann și Herman Brigman, porumbei care sperăm să, să facă rezultate deosebite și la noi în crescătorie. Și din această femeluță, din fica lor, avem 3 pui, și din ea rămâna în, în crescătoria noastră. Și Sperăm ca lucrurile să, să decurgă în continuare bine. Spre, spre foarte bine, dragii mei prieteni, o parte din achizițiile anului trecut, care prin numărul de pui care au rămas până acum la noi în crescătorie, confirmă și e un pas înainte în viața noastră colombofilă, sperăm. Haideți să, să continuăm prezentarea. Continuăm prezentarea dragii mei prieteni și introducem lângă aceștia un roșu superb, după cum îl vedeți arată extraordinar de bine. Roșul în dreptul tatălui are un porumbel de Ian Tilan, iar mama acestui roșu este fiică din cuplul de 2012, perechea de bază pe care v-am prezentat-o și este soră cu cu acești doi porumbei pe care i-am prezentat azi maratonul și cealaltă albastră deci s-a lucrat s-a lucrat pe această familie toți acești cinci porumbei sunt achizițiile făcute de noi anul trecut și mai am să, să introduc încă unul arată extraordinar de bine porumbei după cum Vedeți pe aceste imagini, uitați vitalitate și, și luciu pe masculul de 2012 Porumbei întreținut foarte bine porumbei cu, cu o condiție bună și porumbei care sperăm să, să facă rezultate foarte bune la, la noi în crescătorie de asemenea, din roșu avem doi pui rămași în crescatorie Exact ce vă spuneam, se, se confirmă faptul că sunt porumbei de valoare, și prin numărul puilor rămași acum în iarnă în crescătoria noastră. Trecem și la ultimul porumbel, pe care îl, îl introduc acum lângă ei acest albastru el este strănepot din partea masculului de 2012 și făcut cu o femelă de van de pol și el de asemenea un porumbel un porumbel frumos și din el de asemenea avem doi pui rămași în crescătorie uitați cum arată acești porumbei E, e o bucurie să-i privești și în același timp sperăm ca rezultatele descendenților lor să, să fie unele de valoare. În următoarele minute o să vă prezint repede fiecare porumbel în parte și după aceea, după aceea vedem cum, cum vom continua. Haideți să vă prezint masculul din, din perechea de bază Deci după cum v-a spus, un mascul de 2012 Kluipers Vereche O, o frumusețe de mascul Deși, v-am spus, 2012 este anul nașterii lui Este un porumbel care se prezintă foarte, foarte bine care a dat descendenți de, de o calitate foarte bună un ochi superb un albastru un albastru frumos și un corp de, de invidiat încheiat foarte bine De deci el este masculul de 2012 despre care v-am vorbit trecem la Masculul de 2018 2013. de 2013, azi as, as maraton în 2018: 0241-223. Deci, acest mascul este Cluipers, Vereche, Brigeman și Brigman, și el de asemenea un mascul spectaculos un temperament liniștit și rezultate foarte bune făcute de, de el. Și el se află la compartimentul de matca al crescătoriei noastre și după cum, cum v-am spus după cum v-am spus sperăm în rezultate bune spre spre foarte bune și de la ea. Trecem la acest roșu de 2018 și el o pasăre foarte bună la mână. 2018, 705 la urmă. El este o combinație Ian ce forță de gajă pană. o combinație Ian Thielen și mama lui este o fică din cuplul de 2012, cuplul de bază pe care pe care vi l-am prezentat și el este într-o stare foarte, foarte bună și de asemenea un, un porumbel frumos și un porumbel care sperăm să ne reprezinte crescătoria de acum încolo cu cu brio și prin descendenții lui să aducă rezultate foarte bune în această crescătorie Foarte fortos porumbel Trecem la ultimul mascul din această prezentare Acest porumbel este Asfond Tineret 2018 Un, un albastru frumos Frumos și el 0,70 2018 păi, cred că îi cunoașteți le-am făcut o prezentare dar nu atât de amănânțită în momentul când i-am achiziționat, după aceea procesul de năpârlire este aproape finalizat după cum vedeți și porumbeii se prezintă se prezintă foarte, foarte bine. Și de la el aceleași așteptări ca și de la restul porumbeilor. Acum important este să iasă ia, să ei sănătoși în, în primăvară. Trecem la femela de 2012. Mama atâtor porumbei de calitate. 244 la urmă. Brugeman Brigman. Așa arată și această, și această femelă, foarte bine arată, și a aproape a terminat de năpârlit. mai are doar puțin de crescut ultima pană, starea ei de asemenea una foarte bună. Mama atâtor pui de calitate. Vă prezint acum și sperăm ca și la noi în crescătorie să, să se întâmple același lucru și cu ea. Vă prezint și o femelă de 2019, 587 la urmă, ea este fică direct din perechea de bază, perechea de 2019, 2012 pe care v-am prezentat-o lui Pers, Vereche, Brugeman, Brigman. Da. Și ea se prezintă foarte bine, după cum vedeți. Ea e și mai vorbăreață, vă salută și ea. O femelă frumoasă, și ea. Și porumbei care au, au reprodus Pui care au rămas un număr foarte mare la noi în creșcătorie. Continuăm prezentarea cu 2 masculi de 2020. Acești doi porumbei sunt direct din perechea de bază de 2012 pe care am prezentat-o anterior. Ia uitați ce, ce frumusețe de mascul! 2020, porumbei zburați sezonul acesta și porumbei care arată foarte, foarte bine îl avem aici pe Tor acest albastru deja i-am dat un nume și avem încredere în el așadar, nu uitați de el Tor, o să vi-l prezint imediat și, și un frate de-al lui, deci acești doi masculi din perechea de, de bază Bruggemann, Brigman. Vereche Să O să vi prezint uh, Repede, repede și pe ei Și continuăm prezentarea Porumbeilor Haideți să începem Prezentarea cu Tor. El este Un mascul de 2020 După cum vedeți, Inel Gold 646 La urmă Un mascul I-am pus acest nume pentru că are o o personalitate puternică deja pune stăpânire pe, pe mare parte acolo, în colțul lui de boxă. Un mascul care la mână este extraordinar. și v-am spus această pereche la ce, la ce porumbei a dat până acum și are în spate, mai e rău tat, puternicul. Îl așteptăm și pe Tor cu rezultate foarte bune anul ce urmează așa aratător și în continuare un nou mascul tot 2020 din, din aceeași pereche de bază de-aia vă spun 645 vedeți seria tot inel gold am avut încredere în acești porumbei pe care i-am achiziționat și se pare că până acum am avut și dreptate să, să ne punem baza în ei, și acesta un mascul foarte, foarte bine. Și de la ei avem, avem așteptări mari. Vom vedea. Timpul, timpul le va aranja pe toate și ne va arata exact cum, cum vor zbura și ce rezultate. Vor aduce pentru crescătoria noastră acești porumbei. Trecem în continuare și vă prezint 3 porumbei de 2020. Fi din masculul de 2013, Az Maraton, pe care l-ați văzut pe, pe filmarea noastră, avem un mascul și două femele. Ele sunt surori de cuib. O să vi le arăt repede, deci din masculul cu maraton de 2013, făcut cu o femelă de Van de Pol, avem acești trei porumbei. O să-i prezint și pe ei imediat. Trecem la prima femeluță. Deci, fică de maraton, 524, 2020. Din, din porumbelul cu azi maraton și o femeie de van de pol avem acești trei pui. Sperăm să facă un sezon foarte bun anul care vine. Imediat o să o prezint și pe sora ei de cuib. ea este sora de cuiba porumbiței prezentate înainte haideți să-i vedem și seria 523 cea dinainte a fost 524 și ea o porumbiță foarte frumoasă am făcut acest videoclip să vedeți -i evoluția achizițiilor pe care le-am făcut și acest lucru îl putem vedea prin puii care au rămas până acum îi vom putea urmări sezonul care vine și vom vedea exact și performanțele pe care le vor face haideți să vă prezint și masculul pe care l avem din această pereche trecem și la acest mascul și el tot de 2020 tot în el gold 651, la urmă 2020. Și el un mascul de asemenea care se prezintă foarte, foarte bine. Și având în spate pe tatălui azi maraton, sperăm să, să facă și el rezultate la fel de bune. Aceștia au fost cei trei pui din masculul de 2013 cu Azi Maraton pe care vi l-am prezentat. În continuare vă prezint cei doi pui rămași din masculul roșu pe care vi l-am prezentat. Sunt doi pui făcuți din masculul Ian și o femelă de Aircamp. Camp. Foarte bine să să prezintă și ei. Haideți să-i să vedem și pe ei puțin mai de aproape. Începem cu această femelă de 2020: 513 din uh, roșul pe care vi l-am prezentat și cu o femelă de aircamp. Roșii pe care îi știi și din sosirile de la antrenamente, cum veneau și ei într-o condiție bună sperăm să rămână la fel de sănătoși. și sperăm ca sezonul următor să, să aducă rezultate oh, ce forță ai în pană draga mea să aducă rezultate cât mai bune o să-l prezint și pe, pe fratele ei El este fratele ei. Mascul de 2020. 514. După cum vedeți. Ian Tillen. Aircam. Un mascul. Deosebit și el. Un mascul frumos. Așadar, achizițiile făcute de noi acum un an. Se pare că confirmă număr de pui destul de mare rămas din, din acești porumbei și porumbei de la care avem așteptări roșii oricum sunt niște porumbei frumosi și spectaculoși sperăm numai rezultate numai rezultate bune trecem la încă trei pui dragi prieteni de această dată după cum vedeți este vorba și de o infuzie din bălțatul nostru bătrân. Albastra pe care v-am prezentat-o mai devreme, fiică direct din cuplul de bază, a fost făcută cu bălțatul bătrân al crescătoriei noastre, din care am reprodus acești pui. Trei, după cum îi vedeți, au rămas și se află în continuare în crescătoria noastră o frumusețe de pui splendoare pe păi aceștia i-ați mai văzut pe videoclipul cu, cu bălțații dar acum vi prezint pentru că fac parte și din achizițiile de anul trecut pe care le-am făcut așadar femela albastră în pereche cu bălțatul din care avem acești trei pui trecem la primul porumbel de 2020 din acest cuplu 562 așadar femela albastră pe care v-am prezentat-o direct, fică directă din cuplul de 2012 și făcută cu bălțatul nostru bătrân, așadar am băgat în Brigman, Brugeman Vereche, am băgat infuzie de, de Van Bruyen o porumbiță care arată foarte, foarte, foarte bine un mascul care arată foarte, foarte, foarte bine de altfel ca și și ceilalți fraței lui o să-i vedeți în continuare pe filmare să trecem la următorul continuăm și cu această femelă tot de 2020 Inel Gold 632 din aceeași pereche despre care v-am vorbit bolșatul bătrân și femela albastră fică directă din perechea de 2012 care a reprodus atât de bine și arată foarte foarte bine și așteptăm de la toți porumbei așteptăm rezultate foarte bune dar Parcă unii speră mai mult față de ceilalți, deși e posibil să, să avem surprize. Și trecem la un mascul, o bombă de mascul. O cunoașteți și pe el dacă vă mai aduceți aminte din videoclipul în care am prezentat masculii. V-am spus să țineți minte această serie, după cum vedeți 660, din nou inel gold Hercule deci el este Hercule să-i țineți minte seria 660 și numele un porumbel în care avem foarte mare încredere și închei acest videoclip cu aceste imagini pe care vă lasă L admirați pe Hercule Un porumbel foarte frumos și un porumbel puternic cu o construcție și o osatură foarte bine definite musculatură de invidiat și cred, cred că anul care vine o să auziți multe lucruri bune despre acest porumbel împreună o să vedem evoluția lui și sperăm să nu, să nu ne dezamăgească deloc. Așadar, închei acest videoclip. Din nou cu urarea la mulțea România, la mulțea români. Nu uitați, apăsați butonul de like. Abonați-vă la canalul meu de YouTube dacă vă place ceea ce vedeți aici. Vă salut și vă urez toate cele bune. La revedere!